####أولا# أولا تنشوفو الموقع العراقي أو تنشوفو على تغطية ديالو المتميزة ديال الشباب ديال حزب التجمع الوطني الاحرار، هنا بجهه طنجه تكون حزينا في مدينه طنجه، نذكر فقط بان هذا المنتدى الجياوي وما كيضمش فقط الشباب ديال حزب التجمع الوطني الاحرار، هو كيضم يعني حتى الشباب اللي هو كيبغي ينخرط في العمل السياسي، الشباب الباقي مؤسسة أخرى الاخرى، وهنا كيبين حزب التجمع الوطني الاحرار انه حزب فاتح على مختلف الطاقات وعلى مختلف الكفاءات. الدي ديال المجتمع المدني ديال باقي الفرق السياسيه اذا هذا المنتدى اللي جهات المملكه والان في المراحل الاخيره في جهه طنجة تطوان هذا اليوم المتميز اللي يعني كان من خلال الجلسة الافتتاحيه اللي عرفت حضور شخصيات مهمه كالسيد رشيد الطرب العالمي اللي هو ممثل جهوي والحزب ورئيس مجلس النواب السي عمر مجلس رئيس مجلس الجهه ديال الدرجه الثوره الكاسيمه وكذلك السي حسن عبد رئيس مجلس النواب كلهم مناضلين ديال حزب التجمع الوطني للأعراق وبالتالي فكانت فرصه حقيقيه الفعاليات الشبابيه أنهم اليوم يتبادلوا النقاش ومختلف الآراء ديال الورشات اللي تم على هامش هذا المنتدى كانوا جوج ديال الورشات أساسيين ورشا الأولى حول الدولة الاجتماعية وهذا المشروع ديال الحماية الاجتماعية اليوم مشروع ملكي اللي كتنفذو الحكومة برئاسة الأستاذ عزيز الآخر المشروع اللي حقيقة مشروع نموذجي ومتميز المملكة تكون دائما في مستوى ديال التطلعات وتكون نموذج محتدى به على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي كذلك الورشة الأخرى كانت تحاول مختلف الإشكاليات اللي كتواجه الشباب العمل السياسي وكذلك التجربة بالتجربة الحزب فيما يخص إعطاء فرصة للشباب من الكفاءة الشبابية يعني ما 30 سنة 25 سنة 33 سنة في مركز القرار لا في الجامعات القرويه لا في